Пане Євгенію, військовий із позовним Мадяр сьогодні написав у своєму телеграм-каналі, що ніч із 4 на 5 лютого в Бахмуті буде напруженою, тому хочемо відразу вас запитати, як минула ніч в нашому Бахмуті? Було декілька... Одразу хочу пояснити, батальйон Свободи у складі 4 бригади стоїть на околицях Бахмута, а не саме в Бахмуті. У нас тут... Дуже гаряче, і в самому бахмуті гаряче. Ворог і за вчорашню, і за позавчорашню ніч постійно використовує, знаєте, такі штурми, штурм за штурмом. Вони навалюють майже з усіх можливих у них наявних вогневих засобів, все, що в них є. Тобто утюжать позиції абсолютно в ноль, відкатуються назад, або ну, підкатують свою піхоту потрошку, так як підняти голову неможливо. І після цього використовують ще один. Такий вогневий напалм з усього, що в них тільки є. У них е, працюють автомати на всій лінії зіткнення. Це ну там два, три, чотири ріки. Ми просто утюжить і не дають підняти голову. Е, відповідаємо по ним, відпрацьовуємо, але все одно їх підходить, підход, підходить. І у нас дуже багато за останні дві доби оцих саме контактних боїв. Їх за останні дві доби, мабуть, більше, ніж за останні тиждень. Тобто ворог от максимально пробує пролізти, просунутися, знаєте, захопити наші окопи, наші позиції і просунутися далі. І, ну, можливо, це зв'язано з тим, що ворог розуміє, що через декілька тиждень-два, як дехто любить розповідати, до нас прийде ліндліз, і у нас буде тут е, трошки інше озброєння і нам буде простіше воювати з цими окупантами, які прийшли на нашу землю і хочуть вткнутися сюди зі своєю головою. Пане Євгене, є така інформація, що на Бахмутському напрямку окупанти використовували речовину схожу на хлорпіксин. Чи відомо вам про це і що можете з цього приводу розповісти? Мені відомо про це. Це, знаєте, брудна війна. Ну, війна, вона взагалі не, не та, яка показують на картинках, фільмах і тому подібне. Вона дуже страшна, жахлива. І я не своїм дітям, не внукам, нікому інших людям з інших країн не бажаю ніколи приймати участь у війні, а тим паче спостерігати, як вона відбувається середини. А, при цьому маскалі чихати хотіли на всі конвенції, чихати хотіли на всіх людей. А, вони паразити. Тирани, а, кроваві виблядки, яких треба хоронити землю, а, це просто потвори, які не, не просто знущаються, які просто, просто хочуть знищити нашу націю. І роблять для цього все. Стріляють по цивільним містам, стріляють по школам, по садочкам. По цивільним людям, які просто ходять по вулиці, ці нелюди відкривають вогонь. Це було в Вірпіні, в Бучі, в Маріуполі, Візюмі, в багатьох містах і селах української нації. І мені дуже прикро що ці скоти, не те що не вміють воювати красиво там правильно, неправильно, а застосовують такі варварські методи. Від 21 століття, ну Ману так, до речі, пане Євгенію, я пам'ятаю, що військовослужбовець із позивним «Відьма» також розповідала про те, що одного із 200-го рашиста знімали хлорпіксинову гранату. Тому це вже не перший випадок, коли вони вдаються до використання неконвенційної зброї. Водночас, ви говорите, що постійно підтягують і піхоту, і інтенсивність зростає. Якщо ми проаналізуємо ситуацію за останній тиждень, то як би ви описали динаміку, якби… Боєвих дій. І, звичайно, що. Е, чи змінюється тактика росіян? А, динаміка. Ні, динаміка час від часу змінюється. Тобто бувають, бувають такі моменти, коли затихає там, на 5-6 годин. Це дійсно так. Тобто вони не постійно там навалюють. Буває таке просто артилерія, стріляє час від часу. Але е, Тактика банально проста. Максимально знищити, зруйнувати, вибити з позицій, зайти в зруйноване місто. Тобто ну, тактика банально проста, Знищуй, захоплюй і потім кажеш, що ти освобождаєш. Ну, знищені міста можуть освободити. Оце, це не звільнення, це якесь, я не знаю, це варварські методи, які не, не відносяться до якихось звільнень ніяк взагалі. По поводу загальних. За тактика була вогневого вага. Сили, йди нападай, захоплює окопи, нас 200, вас 50 там, або вас 40, там, перевага в 4, 5, 6 разів. Просто йди, твоя задача захопити окоп. Не пояснюють ні тактику, ні стратегіку. Просто дали людині автомати, не воюй. Так як Вагнер був. Дуже сильно покрошений, майже весь знищений. Тобто ці всі зеки і новомобілізовані люди. Зараз на нашому напрямку, саме там, де свобода стоїть батальйон, а у нас дешевешники. З дешевешниками більш складно. Складність заключається в тому, що у них все-таки певний час був на злагодження. У них було 3-4 місяці, поки ми тут вагнер вибивали. І вони трошки Ну Вони розуміють, що таке інтервал, дистанція, що таке вогневі засоби, відпрацьовують правильно, тобто спілкуються по рації більш конкретно, тобто прослуховуються рації, ну, більше треба часу більше для декодування їх скритих систем і сигналів. Але майже нічого не змінюється. Ми навалили з артилерії, відправили своїх бійців і якось так. Тобто, виходить, ось ця тактика Російської Федерації, коли вони спершу закидали бахмутський напрямок гарматним м'ясом у вигляді ПВК Вагнера, вона починає, мабуть, працювати, адже тепер починають заводити регулярні війська Російської Федерації, так? Регулярні війська не віддають так своїх людей, як ПВК Вагнер. Я офіційно це кажу. Вони бережуть свої сили, і це правда. Вони не в Росія не може призвати і мобілізувати і навчити ту кількість людей, яка знищується на цьому напрямку, навіть на всіх напрямках, там де стоїть сили оборони України. Тобто сидіти в окопі і оборонятись це одне, і ти внаступати тобто, це зовсім інше. Потенціал нападу він набагато менший, ніж потенціал сидіння в обороні. Тому вони постійно знищуються і при цьому не встигають наверстати Оцю знищену біомасу, сміття, яке приходить до на нас в країну на нових людей. Тобто вони зараз зрозуміли, так це не працює, треба їх утюжити, треба артилерією стріляти, але ж при цьому у нас є хаймарси, у нас є далеко, в принципі середньої дальності артилерії. І ми виявляємо їх позиції за допомогою дронів. І знову таки знищуємо їх бика. Тому через деякий час я дуже сподіваюся, що вони за, знаєте, логістично. Втратять змогу і підвозити БК і доставляти суда своє мобілізоване м'ясо яке ми постійно знищуємо От, я дуже на це сподіваюся я навіть в цьому впевнений для цього нам треба далекобійна зброя для цього нам потрібен цей лендвіз для цього нам потрібні абрамси і всі вогневі засоби які нам будуть надані так хотілося б ще запитати стосовно тактики, про яку ми вже говорили, рівняння міста загалом із землею. Як, по вашим оцінкам, чи є зараз в Бахмутіна, в його околицях також вціліли будівлі і як їх багато? Можливо, є. Нє, ну, будівлі, саме будівлі немає. А, хоч, хоч десь там вікна випиті, хоч десь щось прилетіло. Тобто, Ну, можливо, там, де, десь якийсь захований всередині будівлі, середині саме е, між будівлями, ну таке можливо, але їх майже немає. Тобто це місто можна сказати, хоч чуть-чуть, але зруйноване. Тобто, не так звичайно, як Северодонецьк той час або Маріуполь, але Бахмут за, за, за багато страждань отримав від цих наших спасителів. Пане Євгенію, а вдається російським ДРГ проникати до Бахмута або до околи цього міста? А, наскільки знаю, так, бували випадки, але швиденько вони ну, знищувались. Тобто не можна сказати, що в Бахмут не можна попасти. Ну, це ж це, це місто, там багато цивільних, а ДРГ, вони ще спеціалізуються на цьому. Тобто в місце, в принципі, можна теоретично попасти, і я наголошую ще раз, для всіх людей, які знаходяться при фронтових містах, там, де йдуть масовані якісь артобстріли, там, де просто ви відчуваєте, що е, працює якась навіть стволка, десь недалеко танк, для вас там небезпечно, і вам треба покидати ці міста, виїжджати з них і знаходитись в біль, більш безпечних місцях. Цим самим ви полегшите роботу з захисникам Сил оборони України, і збережете собі життя або ну по крайні, в крайньому випадку просто не будете покалічені. Тому виїжджайте, якщо ви знаходитесь в Бахмуті біля Бахмута в будь-яких прифронтових містах, не тільки по східному напрямку. От до речі, ви говорите, що виїжджати. Розуміємо, що там біля шести тисяч цивільного населення залишається чи є шанси в них виїхати загалом з міста. Ну, звичайно, є. Шанси є завжди. Просто не всі користуються цими шансами. Передонецька всіх просили, виїздіть, поки мости стояли. Хто там шевелиться? Ніхто не шевелиться. Ну і, до речі, так трішки зачепили цю тему. От про повітряну розвідку ворога, які зараз засоби стаження використовують. Живі. І чи вдається ефективно боротися з цим? Ще раз, будь ласка, засоби стеження. Так, за, засоби ми? стеження про повітряну розвідку ворога запитуємо. Використовують Орлани, всі ті ж Mavic, такі як у нас, Mavic 2, Mavic 3. Ну, майже. Mavic 2, Mavic 3, Інтерпрайз. Почула вас, пане Євгенію, і часто ми запитуємо у наших військових, які долучаються до наших етерів прямісінько з передової, із найгарячіших точок, про те, яка вам допомога потрібна, на що, можливо, збираєте. Тому якщо е, щось потрібно, то зараз вам слово, можете звернутися до наших глядачів. Я сподіваюся, е, що вони вас почують і будуть активно донатити на батальйон «Свобода». А, там, наразі батальйон «Свобода»… Складі 4-ї бригади на згвардії потребує літальні апарати, а, мавіки 2, мавіки 3, матраси 30 т матрикс 300, артівки. Щось ти типу, пішла за шляховиків, зараз одну хвилинку, а то я без броніка, без казки, а в нас тут трошки порпаде. Розуміємо, так буває, коли долучаються військовослужбовці прямісінько з передовою, це досить а... цінно. Бережіть себе, ви правильно зробили, що зайшли до бліндажа, так? Так, да, ну, мабуть, найбільше зараз ми потребуємо саме цього... Нормальні літальні апарати, які зможуть обслуговувати і не давати ворогу підійти на певну дистанцію, там на дистанцію вже контактного бою, тому що ми бережемо своїх піхотинців, які знаходяться в окопах. Нам це дуже важливо. Нам важливо працювати на дистанції ворожі штурми з АГС, ССПГС, міномета і не дати підійти до наших піхотинців, тому що наші захисники, ну як це не прикре, але вони помирають, вони іноді отримують важкі поранення, а для нас це. Знаєте, один наш піхотинець коштує 100 піхотинців, цих нелюдів, які воюють з нами. І нам дуже прикро і болісно над кожної втрати, але ми розуміємо, що це війна. Тому якщо ви зможете допомогти нам, ми будемо дуже вдячні.